معانا واحد الفنانة غالية علينا كل شيء رحم معايا واحد الفنانة مسمية مراد سيطحة حارة عليها انا بسمع سويله كل شي راح معايا عليهم يا